Критий ринок Запоріжжя працює у штатному режимі, повідомив Суспільному директор ринку Максим Поліщук. За його словами, вдалося нівелювати ажіотаж покупців на деякі види товарів, що виник на початку війни. Нині адміністрація ринку веде роз'яснювальну роботу з підприємцями щодо неприпущення суттєвого зростання цін на товари підвищеного запиту, розповів Максим Поліщук. Наші підприємці йдуть на зустріч та деякі знижують свої ціни, але більшість їх пов'язана із постачальниками, які свої ціни їм диктують. Та збільшення на деякі товари є суттєвим. суттєвим. Але в цих умовах воєнного часу нами Наважено діалог з підприємцями, там ми йдемо на поступки їм. Вони в свою чергу намагаються вплинути на ціновий ріст та шукати більш дешевих постачальників їх продукції. За словами Максима Поліщука, у Запоріжжі у штатному режимі працюють і оптові ринки. Товари привозять із міст Дніпро та Кропивницький. Налагодили постачання овочів, картоплі та моркви із західних регіонів України. Є запаси цибулі. Продають на ринках і посівну картоплю. Оптова та роздрібна ціна на овочі зменшилася. Чи взаємодієте ви з окупованими територіями? Наразі з ними немає ніякої взаємодії. Ті підприємці, які до нас приїздили з міста Васильівки та Мелітополя, наразі вони до нас більше не приїздають. Спочатку війни працюють як волонтери співробітники ресторану «Сер Ланцелот». Ми приходимо на роботу, працюємо безплатно. Ми приходимо на роботу, працюємо безоплатно. Замовлення для запоріжців готуємо зі старих запасів, які у нас є. З прибутку закуповуємо посуд, продукти. І наші кухарі готують гарячі страви біженцям. Тільки на один посуд витрачаємо щодня 5 тисяч гривень. Дуже вдячні запоріжцям, жителям нашого будинку, які несуть нам продукти харчування, консервацію, крупи, олію. Дуже вдячні волонтерам, які нам допомагають. Готуємо щодня багато страв. Все це пакуємо і розвозимо». Приватний підприємець Євген Борисенко приїхав до партнерів із проханням допомогти організувати колонну на Маріуполь із приватних автівок. Обговорили із рестораторами, як вивести звідти їхніх родичів. Можна зразу досати, ми піше списки брасам воділям, ані питаються людей досавати. Но славу завою всіх не отримається. Ну, каво отримується, того то. час мої бізнес став. Я ветадін з моїх клієнтів. Ми продавались зараз. Мій бізнес став. Лансело це мої клієнти. У мирний час ми продавали сюди каво, податки не сплачуємо. Прибутку немає. А Зараз ми допомагаємо Збройним силам України та біженцям. А коли в Маріупольці почали масово вибиратися з зони бойових дій, ми Почали організовувати для них колони водіїв, які готові їхати туди і забирати людей. З ними передаємо медикаменти, продукти, дрова, предмети гігієни – все, що треба. Із проїздом автоколон до Маріуполя є певні проблеми, каже Євген. Доїжджають не всі. у нас вчора поїхала колона, з 9 машин доїхала 3. А інші поки немає зв'язки, не зрозуміло, що з ними. Працюють волонтерами і співробітники більшості запорізьких крамниць із продажу непродовольчих товарів, розповіла Суспільному підприємця Зінаїда Зборщик. Сталі волонтерами дівчата всі стали волонтерами з салону краси. Тобто збираємо одяг для дітей, які приїхали з Маріуполя, розселяємо людей, допомагаємо їм зареєструватися, розвозимо їм гуманітарку. Зараз бізнесу дуже важко. Немає товарів, всі працюють волонтерами, намагаються допомогти нашим військовим, тому що немає касок, немає амуніції у тих, хто на передовій. Президент та уряд України запровадили низку заходів щодо налагодження повноцінної роботи бізнесу, повідомив вчора під час брифінгу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Перша програма «Доступні кредити 5,7,9». Кредити під 0% для будь-якого бізнесу протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також на максимальну суму кредиту до 60 мільйонів гривень. Кредит може отримати будь-яка компанія, де кінцевим бенефіціарам із часткою понад 50% є громадянин України. Друге – підтримка працевлаштування внутрішньопереміщених переміщених осіб. 6,5 тисяч гривень отримують роботодавці на компенсацію зарплати працевлаштованих внутрішньопереміщених переміщених осіб протягом двох місяців. Під час воєнного стану перевірку роботи підприємців не запроваджуватимуть, за винятком порушення ними чинного законодавства України, сказав Олександр Старух. Новини на суспільному Запоріжжя.